Отже, в 31 жовтня, в понеділок, під час масової ракетної атаки е, Росії на енергетичні об'єкти України, стався один інцидент, який показав, що російські атаки можуть безпосередньо затронути і інші країни. Мова йдеться про те, що е, частина дронів ракет була, наприклад, спрямована на Дністровську ГЕС-1 і ГЕС-2, яка знаходиться безпосередньо на кордоні з Республікою Молдова. І як результат, як відомо, українське ППО збило низку цих ракет, уламки однієї з ракет впали на території Молдови і у будинках жителів вибило вікна, на щастя, ніхто не постраждав у цьому селі Наславча. Як свідчить Міністерство оборони Молдови, повітряний простір країни не було порушено, тобто, мова йдеться в даному випадку. Про певну випадковість, тим не менше, Кишинів офіційно засудив те, що відбулося, так само, як і використання Росією енергетичних ресурсів у військових діях, тобто безпосередні атаки на енергетичні об'єкти. Крім того, Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови викликали посла Росії, кому повідомили про звільнення одного з працівників російського посольства який оголошений персоною нон-грата ну відповідь російський МЗС також пообіцяв дати відповідну відповідь а в Україні пообіцяли українська сторона допомогти Молдові у розслідуванні інциденту в Наславчі здавалось би ну, враховуючи ситуацію інциденти вичерпано тим не менше в нього є кілька ключових таких моментів, на які було б варто звернути увагу. Ну, по-перше, почнемо з того, що об'єктами атаки були Дністровська ГЕС і Дністровська ГЕС-2. Тут треба зазначити, що буквально до початку повноваштабного вторгнення Російської Федерації в Україну було питання будівництва Україною на Дністрі, а саме оцей Дністровський ГЕС-2, Будівництво нею низки енергетичних об'єктів було одним з таких спорних суперечливих питань у двосторонніх відносинах. В Молдові неодноразово заявляли про те, що спроба України побудувати ці об'єкти призведе до того, до зменшення води в Дністрі, і відтак були навіть певні панічні настрії, причому ну, активно в цьому контексті працювали молдавські екологи, які наголошували на тому, що от Україна здійснює негативний вплив на Дністер, і Молдова може взагалі залишитися без води. В цьому контексті, до речі, було б цілком важливо знати про те, що, яким чином відреагує молдавська громадськість, в тому числі молдавські екологи. Тут треба зазначити, що не лише екологи, але й певна частина, скажімо так, проросійських сил досить активно включалася в цю інформаційну кампанію антиукраїнську з критикою будівництва енерго, об'єктів на Дністрі. І от якраз цікаво було б знати позицію громадськості. Але, ну, як мінімум попередньо, Ілія Трамбільський, один з відомих екологів Молдови, наголосив на тому, що у разі прориву плотини Дністровської ГЕС може статися досить таки серйозна екологічна катастрофа. І паводок який фактично призведе до того що заліє і такі міста як Атака як Трасполь, це як відомо так звана столиця невизнаної Придністровської Молдавської республіки. Тобто наслідки цього будуть е, самі серйозні, але ну, в одночас він додав, що ну, в принципі, для того, щоб зруйнувати греблю, потрібні досить такі серйозні Вибу... сили. і вибухів досить багато вибухівки. А другий момент який важливий, Молдова вже зазнала певних проблем у зв'язку з ракетними обстрілами Російської Федерації енергетичних об'єктів України. Тут варто зазначити, що основним постачальником електроенергії в Молдову є Молдавська ДРЕС, яка розташована в Придністровському регіоні, не території. І до того ж є власністю російської Інтеррао ЄС. А, і для того, щоб зменшити залежність енергетичну від цього Молдрес, Молдова, зокрема, пішла на такий крок, як стала закупати частину електроенергії в Україні. Десь близько 30% вона отримувала. І тут треба сказати, що для самої Молдови це був такий досить важливий крок. Чому? Тому що тут таке, виявлялося певне таке замкнене коло, тому що молда, Молдавська Дрес працює на російському газі споживаючи російський газ а Придністров'я не сплачує за російський газ споживаючи цей газ воно з одного боку ну скажімо так збільшує заборгованість перед Газпромом Придністров'я яка вже перевищила 7,5 мільярдів доларів а з іншого боку вона продає цю електроенергію на правобережну Молдову і виходить така ситуація що крім збільшення заборгованості, є ще й такий момент що Ну по суті Кишинів сам фінансує сепаратистський режим. І от якраз для зменшення енергетичної залежності були вжиті заходи спрямовані на закупку електроенергії в Україні. Також Молдова шукає інші джерела, зокрема хоче закуповувати його електроенергію в Румунії. Ну у будь-якому випадку це був такий правильний шлях. Проте удари Російської Федерації по енергетичних об'єктах України призвели до того, що Україна була змушена е припинити е постачання електроенергії е в Молдову. І сьогодні в Молдові, знову ж таки, через відсутність і певні проблеми з Молдавською ДРЕС, є певний дефіцит, дефіцит електроенергії, і Молдова, молдавська влада е вживає заходів щодо економії електроенергії. Змушена, знову ж таки, як зазначалося, закуповувати її у Румунії. Закликає громадян обмежувати себе і обмежувати споживання електроенергії. Також у Молдові є і певні проблеми з постачанням російського газу, тому що російський «Газпром» поставив вже менше від тих потреб, які сьогодні є в Молдові, і Молдова, в свою чергу, обмежує постачання газу в Придністровський регіон, і Придністрові вже змушені, скажімо, припинити роботу таких важливих для неї підприємств, які споживають газ, як Кремлінський цементний кабінет та Молдавський металургійний завод. Тобто так чи інакше, вся ця ситуація призводить до загострення енергетичних проблем Молдови. Молдова починає шукати альтернативи у тому числі в плані закупівлі газу є певні позитивні зрушення в тому плані, що завдяки розвитку енергетичної мережі на півдні Європи є можливість отримувати газ через Румунію як альтернативне джерело. От, але в цілому ситуація дійсно досить таки складна і цією ситуацією намагаються скористатися проросійські сили, які е, розгойдують ситуацію, які критикують нинішній проєвропейський е, уряд за неспроможність подолати е, енергетичну кризу. Е, таким чином ми бачимо на цьому прикладі, що Війна Росії проти України, війна Росії проти бойових дій, які вони розгорнули не лише проти армії, а проти енергетичної інфраструктури України, безпосередньо стосується і зачіпає інтереси і інших країн і змушує їх вживати кроки, спрямований на зменшення енергетичної залежності від Росії. А відтак, чим більше світ, чим більше країни Європи стають енергетично незалежними від Росії, тим слабіше стає Росія. І все буде Україна.